ناظرین آپ کو دے رہے ہیں بریکنگ نیوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا جو کہ تاخیر سے شروع ہوا اور ایک حیجان کی کیفیت تھی اجلاس شروع نہ ہونے کی وجہ سے لیکن جیسے ہی دوست مزاری جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ جب پہنچے اور انہوں نے کارروائی کا آغاز کرنا چاہا تو پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی تھے ایم پی اے حضرات انہوں نے لوٹے اچھالنا شروع کر دیے اور بات آگے بڑھی اور ان کے بال نوچے گئے انہیں تھپڑ مارے گئے اور جو سیکورٹی کے اہلکار تھے انہوں نے انہیں وہاں سے نکالا بڑی مشکل سے تو صورتحال جو ہے کافی اس حوالے سے بگڑ گئی اور پھر پولیس داخل ہوئی وہاں پہ اسپیشل پولیس کے جو دستے تھے انہوں نے آ کے تو ارکان جو تھے انہیں پکڑنا شروع کیا گرفتار کرنا شروع کیا جنہوں نے ہاتھا پائی کی یا لوٹے اچھالے یا مارا یا جن کے نام بھی سامنے آئے یا جو سی سی ٹی وی یا کیم، کیمروں نے کی، کیمروں کی مدد سے جنہیں وہ ٹریس کیا گیا تو انہیں پولیس نے گرفتار کرنے کے لیے آ کے آ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس گرفتار کرنے کے لیے جیسے ہی اندر پہنچی ہے تو مزاحمت کی گئی آگے سے جو پی ٹی آئی کے ممبرانے اسمبلی تھے انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دھکم پیل شروع کی اور ایک طرف انہوں نے پکڑا ارکان کو اور جو دیگر ارکان تھے انہوں نے پولیس کے ساتھ کھینچا تانی اور دھکم پیل شروع کی اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پولیس والا ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے جو ہے بہت زیادہ پھر زد وکو کیا گیا برے طریقے سے لیکن یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی پرویز الائی ہیں انہیں جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کا بازو مبینہ طور پہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کی مرم پٹی کی اور وہ باقاعدہ میڈیا پہ دکھائی جا چکی ہے بات اور ہم بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا اور اس کے بعد جب پولیس یہاں پہ انہیں پکڑنے کے لیے پہنچی تو اس پہ جو ہے یہ جو دھکم پیل کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے دیکھے ہیں اور اسی میں جو ہے ایک پولیس والا بھی ارکان اسمبلی کے جو ہے قابو آ گیا اور اسے انہوں نے خوب جد و کوب کیا اور مارا پیٹا جس کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں